Привіт, сьогодні я з папою буду знімати, як ми робимо солянку і ми покажемо рецепт нашої солянки У нас є м'ясо, потім є морква, маслини, ковбаса, друга ковбаса, третя ковбаса ну і ось вот такі огірочки, потім є цибуля Перше всього ми беремо морковку і цибулю, і це все обжарюємо, наливаємо, наливаємо масло, нам буде допомагати, нам, мені, мені, ну, є, ми разом будемо робити, Коре, обжарюємо, висипаємо цибульки і туди ми морковки насипаємо. Це все ми обжарюємо на маслі до приготування. До готовності, до місця випадків. Немає такі А Потім ми додаємо солюні огірки. Це все перемішуємо до готовності. Зачем це випадків? Додаємо огірочки і готовим. Обжарюємо десь хвилин 5. Так, зараз ми, ми додаємо томатну пасту. Приблизно ложечку. Можна трошки, більше вона не помішає. Перемішуємо ну І ще пару хвилин обжарюємо. Так, зараз ми додаємо бульйон, в якому варилося м'ясо. Додаємо. Це все варимо 15 хвилин. Так, зараз ми, нам треба обжарити колбаски. Вибрали, ми вибрали копчоності. Якраз для солянки копчоності дають такий пікатний смак. Тому ми взяли отакі колбаски, які ми пополам порізали. Такі колбаски і отакі. Це все ми злегка обжарюємо. Колбаса у нас йде сиру копчена, і угу. варення сосиски. І варені сосиски. Це все ми зараз обжарюємо. горимо для того, щоб колбаски відкрили свій аромат. От, все, ну, обжарили. Зараз ми уже коли у нас закипів бульйон і проварився хвилин 5-10, ми закидуємо наші колбаски, обсмажені колбаски, закидаємо бульйон. Далі. Далі у нас іде. Далі ми додаваємо заранні приготовану картоплю, При нарізану Картофолинки. На, на квадрат. На кубики. Тепер ми додамо добавляє... філе м'яса, яке у нас вже зварилося із бульйону, яке ми зарані зварили. Далі ми додаємо подварене і порізане філе і залишаємо це все варитися на 20-25 хвилин до готовності.